Aquesta intranet té una sèrie de novetats. A la pàgina d'inici hi ha un sistema d'alertes per rebre comunicacions de forma àgil. Els continguts del menú estan organitzats per pestanyes, que poden ser desplegables o que ja accedeixen directament al contingut. També pots accedir a una pàgina a través del mapa web que està situat a la part inferior esquerra. Si t'interessa tenir alguna pàgina a favorits, des del mapa web, la hi pots afegir. A través de les cerques, pots buscar el contingut que t'interessi. També hi ha una secció de preguntes freqüents. Les pots trobar dintre d'una pàgina concreta amb les preguntes relacionades amb aquella pàgina o totes englobades al menú superior. Des d'aquí, pots fer cerques d'aquells continguts que t'interessin. Gràcies per l'atenció.